Moltes vegades quan pensem en el voluntariat, pensem més en la persona que acompanya gent gran o que ajuda a organitzar un esdeveniment, una festa, un ball, un festival de cinema, etc. No solem pensar en aquella que ocupa un càrrec, alguna entitat i realitza tasques de responsabilitat i que dirigeix un equip de persones, altres voluntàries, per a complir la finalitat de l'associació. Estem parlant de les persones que són tresoreres, secretàries, presidentes d'una junta, també d'alt i la que dirigeix la revista d'una associació, o d'alt i les vocals. Són voluntariats, poc visibles i en moltes ocasions poc reconeguts que fan una feina imprescindible. Jo vaig començar en l'activisme quan va néixer el meu fill, el meu fill té ara 6 anys. Eh, i, i va ser la primera vegada que vaig sentir la necessitat de participar en alguna associació, d'associar-me i de fer eh, feina d'activista. No? Eh, I vaig començar en València, en, en l'associació de mares i pares gais i lesbianes, que es va fer allà. Després, Pallàs va presidir l'entitat europea de famílies LG fins l'any passat, i des de fa tres anys és presidenta de Famílies LG. Les seves motivacions van ser vàries, entre elles que va sentir la necessitat, com a mare lesbiana, que algú defensés els seus drets. Jo vaig decidir que això s'havia de fer, i no m'agrada esperar-me que ho faci de més. Primer que res, pensar que ho pots fer, ¿vale? que... és que que és algo que tu tens o bé per la mà, saps que requerirà un sobreesforç, que el prendrà un muntó de temps, que el prendrà temps familiar, temps personal, temps d'esbarge, eh, però primer que res creus que ho pots fer. Fa 6 anys que vinc pràcticament tots els dilluns a aquesta hora aquí. Vaig començar a com a voluntari de, del 900, en un moment determinat em van demanar també que fos voluntari de, de gais positius, i en un altre moment determinat vaig passar, formar part de la Junta, primer com a vocal, després com a secretari i ara com a vicepresident. Els motius d'Estapé van ser també molt similars als de Pallàs. Feia falta un relleu i ja tenia una certa experiència. A la mesura doncs, que altres companys van marxant, doncs, nosaltres anem ocupant els llocs. Doncs, en cantoni Guirado va, va marxar doncs vaig ocupar l'espai de vicepresident, però abans ja havien marxat altres companys i per això vaig entrar jo en el secretariat. Va ser un procés lent durant anys i tal, no? Dins del que era coordinadora de la LGTB de Catalunya i dins de l'entitat hi havia el grup, eh, que era el grup de aleshores deia de l'ESCAT, de les lesbianes de Catalunya, eh, i estava una mica en, en un moment d'impàs, per dir-ho així, i... Eh, Penso que va ser el, a l'agost del 2012, o així la persona que el coordinava ho deixava eh, i el que era el secretari general en aquell moment que era el Joaquim Roquet em va, em, em va proposar el, el fet de poder tirar-lo endavant o, o de continuar aquesta, aquesta tasca que ja estava començada a fer anys enrere. I la veritat és es que em venia, em venia molt de gust. Per què acepto jo ser president del Casal en un moment en què no havia president de Casal? ...porque para mí el casal me ha ayudado mucho... ...a nivel mío personal, en el sentido de... Eh, ...yo salí del armario mayor, eh, del, del armario... Una, ...siendo muy ya con cuarenta y pico años... Eh, ...y el casal pues me dio, bueno... Mmm, m'ha ajudat a insertar a empezar una nova vida. En el cas de Juan Sebastián Meyer, president d'Estopsida, elegit recentment, la seva motivació ve d'experiències anteriors a entitats com Amnistia Internacional i els seus principis polítics. Si bé Estopsida va començar des del voluntariat de base, aviat va començar a assessorar la Junta de l'Entitat per la seva formació mèdica i com a sociòleg, a més de la seva experiència en entitats, cosa que facilitava que assumís un càrrec. Les persones entrevistades conclouen que la formació i l'experiència facilita l'assumpció de responsabilitats, però resalten que per ocupar un càrrec el que cal sobretot és voluntat, motivació i compromís. La formació sempre és necessària. Eh? Cursos de formació per activistes LGTB i tal, n'hi hauria d'haver més dels que hi ha, hi ha pocs. Jo no el meu cas he a algun de la FELP, la CECIDA també n'organitza, pues aquí a Barcelona de pues, tant en quant eh? que fa alguna cosa, bé, no, lògicament no pots entrar en un diot d'aquests sense tenir idea de com s'organitza, com es, es pot tirar davant una activitat d'aquestes i sense tenir un mínim coneixement del que és el Bellacida. Jo amb la formació m'hauria ajudat moltíssim més, sense dubte. És a dir, jo, òbviament et, et trobes molt mancada de moltes coses, per sort no estava sola, era un grup que pertanyia a una entitat, i aquesta entitat tenia un bagatge molt gran. Pienso que cualquier persona que és socio del Casal puede assumir solamente és voluntat de, eh, de dedicarse i buscar eh, los resortes. Lógicament si tu tienes una experiencia personal, eh, todo eso te Jo diria que se necessita entrando en un cargo, de 6 meses a un año, para añadir a las capacidades de uno y los conocimientos que ha adquirido dentro de la asociación, nuevas habilidades para estar trabajando en la junta. Les persones entrevistades també coincideixen en que la seva tasca resulta gratificant, malgrat les moltes hores dedicades i potser algun mal de cap que les provoca. Reconeixen que cal motivació i disposar d'un mínim de temps raonable sense el qual no es poden exercir funcions de responsabilitat en una entitat. Tant Ruiz com Longares com Pallàs assenyalen la gratificació d'estar fent alguna cosa important que dotarà de drets i serveis a la comunitat LGTB. En el seu cas, destaquen com a fites importants la consecució de la unitat d'acció del moviment LGTB a partir de la plataforma lgtb i de la llei contra la LGTB-fòbia. Per la seva banda, Meyer i Estapé destaquen el mateix sentiment pel que fa a la prevenció del VIH i també a l'atenció de les persones zero positives, així com la tasca de visibilització d'aquest col·lectiu.